Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket ebben a mai videóban, én Konya Bea vagyok, Pikrából már ismerhettek, ezen a YouTube csatornámon pedig tovább vezetlek titeket a tudatos Instagramozáshoz vezető úton. A csatornámon már többször volt szó az Instagram történetmesélő felületéről, a story -ról. A mai adásban pedig egy olyan kis apró trükköt, hekket osztok meg veletek, amivel egy picit egyedibbé tudjátok tenni az Instagram sztoriaitokra írt szövegeket, ugyanis teljesen egyedi betűtípusokat fogunk megnézni, és hogy ezeket miként tudjátok applikálni, aplikálni az Instagram történeteitekre. Ha érdekel titeket ez a hek, ez a kis trükk, akkor tartsatok ma velem! A legelső ilyen weboldal, a kettő közül, amit szeretnék nektek bemutatni, mert tök jó használhatók, az a coolsymbol.com oldal lesz, ami ahogyan írja is, egy ilyen szimbólumokat és különleges szöveget generáló oldal. Megnyitjuk tehát a coolsymbol.com weboldalt a telefonunkon, vagy gépen, de mondjuk gépről ugye kicsit nehezebb az Instagramot alapvetően kezelni, de erről már voltak videóim, hogy hogyan lehetséges mégis praktikusan feltöltenünk külső app nélkül ö, szövegeket, meg képeket, posztokat az Instagramra. Megnyitottuk a kószimból.com weboldalt és a Fancy Text gombra kellene rámenni. Természetesen, hogyha tetszenek nektek ezek a szimbólumok, emojik, akkor azt is nyugodtan használhatjátok, de mi most a fancy text aloldallal fogunk különleges betűtípusra megírt szövegeket legyártani. Ha rányomtatok erre a gombra, akkor sok-sok reklámmal me fel megtűzdelve megnyílik nektek ez az oldal, ahová be lehet írni normál betűtípusra azt a szöveget, amit különleges betűtípusra is szeretnénk megalkotni. Legyen mondjuk nálam az, hogy nem tudom, szponzorált tartalom, és akkor itt látjuk a sok-sok különleges betűtípust, amivel elkészíthető a kulszimbol.com cool oldalon ez a szöveg, szponzorált tartalom. Sajnos ahogyan látjátok, az A betűt nem értelmezi, mert egy ilyen ékezetes betű nem tudja szépen ö, azt is legenerálni, és akkor ezért mondjuk legyen ékezet nélkül, úgyis ugye teljesen értelmezhető, itt van sok-sok különféle betűtípussal megírt szponzorált tartalom, szöveg nagyon sokáig le tudtok görgetni és tényleg rengeteg fajta betűtípust fogtok a sok reklám között elrejtve megtalálni oké, okay. de szerintem ez az első kettő mondjuk az én stílusomhoz totál illik ez a bubble, meg ez a Small Caps betűtípus, ami egy tökre letisztult betűtípus. Azt így is át tudom akár másolni, tehát így hosszan, hogyha rányomok, de mondjuk inkább arra megyek rá, hogy go copy this style, megnyílik ez az oldal, megnyílik a bubble style stílusban, buborék stílusban megírt szponzorát tartalom szöveg, Rányomok megint arra, hogy kopi, írja is, hogy vágótárcára másolva, és fölmegyek, megnyitom az Instagram alkalmazást. Megnyitottam az Instagram alkalmazást, fölhúzom ugye a mondjuk azt képzelem, hogy ez egy szponzorált tartalom, megnyitom az AA gombot, és már egyből be is lehet illeszteni ezt a szponzorált tartalom. Igen, a klasszikusra csináljátok, mert azzal azzal lehet így húzgálni a méretet. Tehát a klasszikus betűtípusra bemásolod ezt a szöveget, akkor mégis nem veszti el a formátumát, nem veszíti el tényleg ez a megformázott szöveg, ezt a különleges betűtípusát, és hát ez itt tök néz ki, hogyha a tartalom lenne. Kicsit változatosabban tudjátok tényleg szövegezni a sztoriaitokat. Természetesen a szöveget is tudjátok, vagy a szöveg is tudjátok változtatni. Vagy természetesen a méretét is, vagy akár így behighlightolni, be, uh, azaz kiemelni egyfajta szöveg, szöveg kiemelő uh, stílussal. Nézzünk akkor még egy példát. Visszajövök megint a cool symbol weboldalra, a sok-sok betűtípus közé, és akkor beírom mondjuk a szlogenemet, hogy esetemben ez ugye az Instagram marketing, tudatosan, és nézzük, hogy ezt hogyan oldja meg, mi az, ami ebből nekem tetszik. Hát én mondom nekem továbbra, és ez a small caps az, ami bejön, rányomok erre, hogy copy this style, itt akkor megint arra, hogy copy, megint vágótárcára másoltam, és akkor most nem a story-n, hanem az Instagram profilunk biójába illesztem be. Okay. Be tudom ide ugye, illeszteni, és akkor akár a Bionkban egy különleges betűtípussal elhelyezett ö, szöveggel is, akár különlegesebbé tehetjük ezt a bemutatkozás része, részt, részét a profilunknak. Ezt a különleges betűtípussal uh, való játékot nem csak a sztorin, nem csak a bióban, hanem természetesen a posztjaink szövegében is meg tudjuk oldani, és ki tudjuk ott is próbálni, akár változatosabbá tudjuk így tenni, vagy különlegesebbé tudjuk így tenni a szövegeinket. Hogyha bármelyik őtöknek nem jönne be ez a cool szimból oldal, arra az esetre szeretnék most mutatni nektek egy másik alternatívát. Ez pedig a press Keyboard lesz, tehát beírjuk, hogy Keyboard vagy Keyboard.com, ami egyébként egy alkalmazás is, ami az App Store-ról Store letölthető iPhone-ra. Itt is ugye azt kell tennünk, hogy beírjuk azt a szöveget, amit stilizálni szeretnénk. Mondjuk legyen ez esetünkben az, hogy New Post, mert mondjuk Story-ra ki akarjuk tenni, hogy van egy új poszt az Instagram oldalunkon. Hát ez azért egy fokkal Letisztultabb oldal, mint a cool symbol. lehet, hogy sokatoknak ez lesz inkább szimpatikusabb. Megmondom, ez iPhone-ra elérhető alkalmazásként is. Jó, nekem ez a New Post ezzel a bold betűtípussal tetszene, tehát bubble ö, sötétben, és akkor rányomok arra, hogy kopi hosszan megnyomtam, és akkor ö, kimásolom. Megint megnyitom az Instagram alkalmazást, papírrepülővel megosztom, elhelyezem a történetben, és akkor megint az AA gombra nyomva beillesztem, hogy New Post a Press Keyboard az beírja automatikusan, hogy ezzel lett készítve tehát ezt viszont kitöröljük és hát szintem tök szépen néz ki, ugye? nagyon szép, nagyon menő hogyha nem tetszik mégis ez a fehér szín, bár ez természetesen ide tök jó passzol akkor tudok más színt is választani hozzá Természetesen másik betűtípust, ami lehet, hogy nektek mondjuk tetszetősebb, de szerintem ez is itt király. Jó, és akkor kiposztolom, biztos a követők is értékelni fogják, hogy, hogy különleges betűtípust alkalmaztok, mondom ezt nem csak sztoriban, hanem képek aláírásában is, vagy már biztosan sokat láttátok, hogy bio, bióknak a szövegezésében is bátran használjátok, hogyha tetszik nektek ez a megoldás, és hogyha tetszik, és használjátok, akkor nagyon örülök, és kérném is ezt tőletek, hogy osszátok meg a sztoriban, hogy Tőlem tanultok az Instagram marketing tippekről, akár ilyen apróbb technikai tippekről van szó, akár esetleg ö, komolyabb marketing tippekről, mint amit általában a youtube on szoktam ö, megmutatni nektek. Remélem, hogy tetszett nektek ez a trükk, amit a mai adásban mutattam meg. Ha így van, és elkezditek használni, akkor kérlek, hogy tegeljetek engem, Pikra a néven ugye az Instagram sztoriaiokba, hogy még többen rátaláljanak erre a videóra és erre a trükkre is, illetve a többi remélhetőleg hasznos adásomra. Ha tetszett a videó, akkor ezen felül örülök, hogyha lájkoljátok, illetve feliratkoztok a csatornámra, mert jövő héten jön egy újabb adás, egy újabb érdekes témával. Csatlakozhatok továbbá a zárt Facebook csoportomhoz is, amit Instagram Marketing tudatosan néven találtok a Facebookon, és szeretettel válog benneteket mindkét a személyes és a szakmai Instagram oldalamon is napi inspirációkért és tippekért. Találkozunk jövő héten, sziasztok!